Σήμερα, τους κόντους ελιτρότιμεν και το χωρί της ευκολογίας καταπαζόμεντα. Σήμερα, οι ακρίες του φόσμου κατέρεται την φανία του Θεού ημών. Σήμερα, τα παντοφυμή βάζα οι πτήσεις άτοτε. Σήμερα, η πράτη κατείγεται και οδόν η μισχυρία ζετάχεται. Ή το δεσπότο επέλεψε. Σήμερα τα άνω της ακάτω συναντάσσει και τα κάτω της άρωσης συνομιλεί. Σήμερα η αράκια και το καλόφωνο των αστροτόξων πανίκης αγάνεται. Σήμερα το δεσπότο προς το βάθμα επήγεται και αναβιβάζει προς ύψος το ανθρώπινο. Σήμερα το παιδί το ιδίω η κέντρη υποκλίνεται είναι η μας εξωρίας ελευθερώσει. Σήμερα το μαζιλία ουρανών ολισσάμεθα τις Ιγάλες Βασιλείες του Κυρίου, που κρέστη τέλος, σύγχρον εκεί και θάλασσα και τον κόσμο χαρά εμερίσαντο και ο κόσμος της χροσύνης με πλήρωτη. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεό, είδωσαν σε ύδατα και εγκοβήθησαν. Ο Ιωτάνης εστράφιστα ο πίσω, θεασάμενος το φως, το πύρ της θεότητος, σωματικός κατερχόμενος και εισερχόμενον επ' αυτών. Ο Ιωτάνης εστράφιστα ο πίσω, θεωρών το Πνεύμα το � και περί τα μελόνσι. Ο Ιωρδάνης εστράφης οπίσω, ορόντων, ορόντων, οραφέτα, τούρυνο, ο Ρόντωνα, ο Ρόντωνα, ο Ραφέτα, τον κτίστησα το τον δεσπότην την Εντούρη Μορφή. Ο Ιωρδάνης εστράφης οπίσω, και τα όρτιες γύρτησαν. <Τοχε> Αυτός σου, ο Φιλάδος, ο πάρε πάρεσον και νίκα της του Αγίου σου Πνεύματος και Αγίασον το Λίπτο του. Το. Και δώσ' αυτό τη χάρη της απομητρώσεως την δεπλογία, Πίσω να αυτοαφθαρσία πηγή, αγκία σπουδών, αμαρτιμάτων, lit. Ραπτιζομένου η κυρίε και κύριοι, τη διάδοση εφανερώθη, προσκυνήσει του χαρτιανή τόρου, η φωνή προσεμαρτή. και το πνεύμα εν ήδη περιστέρας, του λόγου το ασφαλές, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο μου το